Takže čau lidi já jsem mě jako bavítele s mého dnes, kterou máme další video. Jenom můžete se asi vidět, že to bude jak stáhnout Hello Neighbor na tablet neboli na mobil. Já jsem to zkoušela na telefonu, ale to toho se sešlo. Já mám ty tablete Huawei. A tak dáme, a je to nepřes a to jde přes app k To přes app k Takže dáme tady zadat počkáte si to račte. je sýrch. Teda píšete, vytěl, tohle, dáte tohle a tady tam máte tohleto a budete mít, a, budete, a tam vidíte install a potom se na to co musíte mít nějaký kompatibilní telefon, nebo tablet aby vám to šlo stáhnout No a potom až se na to nestáhne, tak se to zapnete Tak se teď zapnu. Tak. Počkáte. Když se to hralo, a tady máte, a tady už to máte, dáte slova novou hru, že jste si ji stáli no, jako poprvé a dáte pokračovat, tak jste to skončila vybrat dětství. To znamená, že byste si mohli vybrat že tady je finále, a to mám vše to zamčený, mám jenom jedno dějství. A to bylo tak všechno, takže já doufám, že námi dnešní video, krátký video, jak stáhnout Hello Neighbor na, mo na mobile nebo na tablete líbilo. Pokud ano, dejte like, dejte koment, dejte odběr, dejte, zílení, dejte to kamarádovi. takže se mějte krásně a zatím